السلام عليكم میں آج آپ کو دو اللہ کے نام ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں اور یہ نام پڑھنے سے آپ کی کتنی مالی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آج کل دنیا پوری دنیا میں آپ جہاں دیکھیں اور جس سے بھی ملیں سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے ہم بہت پریشان ہیں کی طرف سے ہم بہت پریشان ہیں پیسوں کی طرف سے کیونکہ آج کل کیا ہے تنخواہیں لوگوں کی کم ہو گئی ہیں یعنی کہ جو ذرائع ہیں آمدنی کے وہ آمدنی کے ذرائع خود بخود بہت, بہت کم ہو گئے ہیں اس کے مالی پریشانی ہر کسی کو لاحق ہے آپ کسی بھی بندے سے بات کرو سلام دُعا کے بعد وہ یہی ان کی بات ہوتی ہے بہت پریشان ہے آج کل مالی طور سے ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے پیسوں کا یہ پرابلم ہے تو جب میں اتنا سنا ہے تو میں نے کہا میں کیوں نہ آپ لوگوں کا ایک بہت اچھا وظیفہ بتاؤں جس کے پڑھتے ہی آپ کی کچھ چند دنوں میں آپ کی مالی پریشانیاں حل ہوں گی بہت جلدی بہت ہی جلدی اس وظیفے کا یہی خاص عمل ہے دولت مند بننے کے لیے اور اپنی مالی پریشانیوں کو جلد حل کرنے کے لیے. تو یہ یا غنی یا مغنی یا ہو یا مغنیو ہو یا آپ اول آخر تین دفعہ یا سات دفعہ دور الشریف پڑھے اس کے بعد میں تین سو تیرہ مرتبہ یا غنی یا مغنیو ہو آنکھیں بند کر کے آپ اس طرح سے پڑھیں گے جیسا لگے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے میں سر جھکا ہو آپ کو پوری لو آپ کی اللہ سے لگی ہوئی ہو آنکھیں بند کر کے کہ تصور میں ہو ہوگا بس میں اللہ کے پاس اللہ کے, کے پاس بیٹھا ہو اور سجدے میں میرا سر ہے سجدے میں سر نہیں ہوگا لیکن آپ تصور یہی کریں گے کہ میرا سر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے اور آپ یہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ دانوں کی تصویر آپ گن کے رکھ لیں کوئی نشان وغیرہ لگائیں لیں جس طرح آپ مناسب سمجھے اور اللہ سے دل لگا کے آپ ولاخ دار شریف کے بعد ولاخ دار الشریف کے ساتھ میں تین سو تیرہ مرتبہ آپ پڑھیں ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے کوئی ناخا نہیں کرنی ہے ڈیلی پڑھنا ہے اور کوشش کریں تو ٹائم بھی ایک ہی رکھیں کوئی صبح کا ٹائم رکھ لیں اگر آپ کا صبح کا پرابلم ہے تو پھر آپ شام کا ٹائم رکھ لیں اسی ٹائم پر ایک ہی جگہ ہو یہ اس وظیفے کی کچھ ہے کنڈیشنز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نماز جہاں بچھائیں بچھائے فرسٹ ڈے تو پھر آپ لاسٹ ڈے تک وہ, وہیں پر جانا نماز بچھائیں گے اسی جگہ پر بیٹھ کے آپ پڑھتے رہیں گے اور اللہ سے اپنی لا لگا لیں گے اور پھر سجدے میں جا کر جیسے سجدے کی حالت ہوتی ہے نا اس میں جا کر آپ اس وظیفے کے برکت سے تو فیل سے اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاک مجھے بہت پریشانی ہے میں مالی طور سے بہت پریشان ہوں اللہ پاک میری خیبی مدد فرما میری مالی حالات یا مالی پر مالی پریشانیاں جو بھی ہیں اللہ پاک وہ جلد سے جلد حل کر دے اللہ پاک میری خیبی مدد فرما آپ اللہ سے بار بار بار بار الفاظ کہیں گے تو اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی ایسی بارش کرے گا اتنی جلدی کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہاں سے آپ کی اتنی جلدی مالی پریشانی حل ہو گئی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ جو دو آ, اللہ کے ورد ہیں اللہ کے نام کے آپ ان کا ورد کریں تین سو تیرہ مرتبہ بس کرتے ہوئے یہ خیال رکھے خوشی و غضو کے ساتھ آپ کا پورا پورا توجہ آپ کا دہان جو ہے نا بس وظیفے کی طرف ہو اور یہ سوچتے ہیں نا اللہ کی رحمت کی مجھ پہ بارش ہو رہی اللہ کی رحمت جو ہے مجھ پر برس رہی ہے بس ٹھیک ہے چلیں اس وظیفے کے بعد میں آپ مجھے بتائیے گا پلیز کمنٹس میں مجھے اور کیا کہتے ہیں میرے چینل کو بھی لائک اینڈ سبسکرائب کریے گا کیونکہ ان آپ لوگ اس طرح سے لائک اور سبسکرائب کریں گے مجھے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں اور بھی زیادہ وظیفے آپ کو بتاؤں گی آپ کی کرنے کے مالی طور سے اور ویسے خاندان طور سے بہن بھائیوں کے رشتوں کی وجہ سے جو بھی آپ کو ہوگا یہ بہن آپ کی خدمت میں حاضر رہے گی اور آپ کی کوشش کرے گی کہ آپ کے جو بھی مسئلے ہیں وہ قرآن کی روز سے میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے پرابلم سالو ہو جائے اوکے okay, آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم